درود بر همینا ارجمند شاین نجات هستم همراه گرامی شهرام آریان به نشست بیست هفتم از تحلیل تاریخ معاصر ایران رسیدیم از آغاز صفویه آمدیم و رسیدیم تقریبا به سالهای که میشود حالا در مورد آنچه که باعث پدید آمدن ای به نام 57 و هفت شد، انقلاب اسلامی یا انقلاب سال پنج و هفت شد بپردازیم در نشست پیشین یه نگاه فشوردهی هم داشتیم به کمبودهای در بروم و همچنین در دروم مایه حکومت پیشین که آسیب پذیریش رو افسایش داد و موجب شد که اون زمینه که امروز دربارهش سخن میگیم بتواند در کنار همدیگه باعث برانداختنش بشه پس امروز در حقیقت وارد اون زمینههایی میشیم که این آشوب یا انقلاب اسلامی رو آماده کرد و از همه مهمترین که علیرغم کاستیهای کوچیک و نه چندان اساسی که اینجا و اونجا بود که میتونست بهتر باشه و در مجموع وقتی چرخ کار کشور داشت جلو میرفت و از همه نظر شاخصهای اقتصادی اجتماعی یک رشد انگیزی و کشور شاهد بود چگونه میشه که این فضا در کنار طبیعتن حتما تحصیلات و توته هم که در بیرون از کشور انجام میشه این زمینه یا امکان رو پیدا میکنه که در داخل دفعه چند میلیون رو با خودش همراه میکنه. به این پرسش کم کمتر پاسخ بده شد. به بخش توته چینی برای انداختن شاه فقی به نظام پیشین خب اینجا و اونجا پرداخته شده. تو اندازه زیادی هم شاید حق مثلا ادا شده. ولی اینکه چرا توته میتواند در درون زمینه پیدا بکنه و مثلا در پایتخت کشور هزار نفر رو تو خیابون بیاره؟ اینها رو می‌کوشیم که این نشست و شاید اگر به پایان نرسد نشست آینده بهش بپردازیم خب شهرام گرامی این درود تو من داشته سخن رو بد میسپارم و بریم وارد نشست ۲۷۷ دام بشیم درود چاین‌جان درود بر بینندگان. دران بله الان دیگه میریم که ابرای تاریک انقلاب ام امیدوار میشه و کم کم تیرو تارتر میشه و پرپوشتر میشه تا اینکه کار به اونجا میرسه هم آماده سازیش رو میش و هم اینکه چرا انجام شد آیا میشود جلوش گرفت از پس از این دست که برای همه هم همراه میگمان جالب خواهد بود یا هست یا تامسون ها بوده اگر از من بپرسن که انقلاب از کجا آغاز شد خب نطفه آغاز آغاز آغاز خود انقلاب که توی انقلاب مشروطه گذاشته شد یعنی که همون که ایرونی ها اومدن یه مقدار فاصله بگیرن از اون زندگی در کوفته اسلامی اون سیزده قرن پیش از اون هنگام خب این در ذهن و در دل محسلمون های باورمند در کشور که یکیشون مثلا نوری بود زنگوله خطر رو زد که این مثل اینکه کفار یا آتش پرستا یا هرچی دوباره سرکله پیدا شد و اینجا داره میره که از میدان نفوذ اسلام بیاد بیرون یا چون و از همونجا در حیات درگیری آغاز شد البته در ادامه‌ش خب دوران مشروطه زیاد کار عمرانی به اون صورت انجام نشد که این درگیری ها بخواد برجسته‌تر خودشو نشون بده اینا تو زمان رزاشاه بعد این کارا انجام شد و اون فشارا آغاز شد یعنی رزاشاه که یک شخصیت استثنایی بود در تاریخ ایران و آسیای باختری، ام، کشور رو با یه مدیریتی مسلح کرد که تو اون سیزده قرن قبلش بعد از شکسته از اسلام ایرانیا در درون خودشون دیگه نداشتن یا کمتر داشتن واسه اینکه بتونن خودشون رو سازماندهی کنن و زیر یوق این،, این بیماری سیزده قرنی بیان بیرون البته زمان چهار سده اول مقاومت ها بسیار بود توان مدیریت اونجا بالا بود آله بویه دیگران صحبت بسیار شده قدیم حتی از سوی خود ما گما کم تو برنامه گوناگون ولی بعد از سده چهارم هجری پنجم هجری دیگه مرده بود و فرو خفته بود ایران دیگه اسلامی شده بود و روحش کمابیش مرده بود و اومد تا انقلاب مشروطه در انقلاب مشروطه در پیش از اون در دیدار با فرنگی‌ها یا اون بخشای چجوری بگم هند اروپایی روحشون آریایی روحشون بیدار شده بود چون دیدن که اروپایی همین راه ها رفتن تا تا یعنی این بیداری تو مال ایرانیا کیفیتش با مال ترکای ترکیه یا کشورهای آدم آدمای در کشور عربی مثل مصر خیلی فرق داشت اون آنی گما میکنه که گم خودشونو پیدا کردن سازماندهی شد درگیری شد کارای نظرییم شد و خالاسه انقلاب مشروط پدید اومد فقط توان مدیریتی نبود چون خوب که روحشون در هم شکسته بود و این مشکلات روحی روانی رم رو پیدا کرده بودند که ما در دوران پهلوههم هی ازش صحبت میکردیم که هیزیرا به همدیگه رو میزنند نمیتونند با هم کار کنند سیستم مدیریتی سسته نمیتونست هم به جلو ببرند که حالا چی جلو استعمار بگیرن، بگیرند چه کشور از درون گشایش بدن این کار با رضا انجام شد که البته رضا به اینکه در چارچوب دموکراسی میشه این کار رو کرد زیاد ایمان نداشت حالا چه از پرورشش بود چه از این بود که واقعا نشودنی بود اون لحظه ما اینجا بیشتر نمیشکافیم در سخن بسیار گفتیم پیشتر ولی این صد های اصلی رو که ده قرن بود دیگه نشده بود رضا با گشود لگت زد گشود و ایران انداخ روی ریلی که گویا اصلا قرار نبود قبلا بره و در گذاره تاریخ چون دیگه بود دیگه و روی این ریل که افتاد حالا چی شد؟ هرچی که این کشور تو این ریل بیشتر رفت جلوم یک تنش بسیار بزرگ و بزرگ و بزرگتری پدید اومد با بدنه اسلامی جامعه که میگفت این قطار کجا داری میره یا ما گاهی استاره استعاره اون سنگو به کار بردیم که به یک فنری بستی و میخوای از ته چاه بیاری بالا یا هر چی که دور میکنی از آسودگاهش اون فنر بیشتر تنجیده میشه و فشار میاره که میخواد برگرده سر جای اولش این فشار و ناراحتی اقشار اسلامی در داخل کشور در تمام پنجاه سال پهلوی رو به افزایش بود حالا تو اون ده سال پس از جنگ جهانی دوم که کاری به اون صورت دیگه نمیشد این فشار بیشترم نمیشد همینجوری درجا میزد پس از بسترشت مرداد که فرایندهای عمرانی و گشایشی مدنی به سال روزگار پهلوی اول دوباره آغاز شدند و سرعت گرفتند دوباره این فشار بیشتر شد این فنر بیشتر تنجیده شد و و و که دیگه پس از انقلاب سفید خب نیروهای اسلامی بیشتر بیشتر نشون دادن که براشون غیرقابل تحمل قبل از اونم با کشتن این نخست وزیر و اون نخست وزیر اینها یا البته بعد از اون با منصور حتی قبل از اون با حجی رسمارا نشون میدادن که تحمل نمیکنن وضعیت کشور را از رضا شاه به این ور یعنی میدونی که نواب صفوی آرمان نامی نوشته بود که ما این کشور که اگه دستمون افتاد در آینده میخوایم چجوری دیگر سازش کنیم یا تنظر کتبی در این مورد اندیشیده بودند که چیکار میخوان بکنن و این انحراف و چجوری میخوان دوباره سر راه بیارن راه اول برگردونن و ایران رو دوباره چجوری تمام اسلام می بکنن. یعنی شهرم جان مسلمانانی که فعال بودند در حقیقت حس می‌کردن که یک اشغال شدگی 1400 ساله داره به پایان میرسه کشور که اشغال شده داره برمیگرده توی ریل درستش و دست صاحبان اصلیش و برای همین اینجا دیگه اون نرخ ایستادگی بالا رفت حالا یعنی تو دهه 40 و 50 آمادگی اینکه دوباره یه پاتکی بزنم برای اشغال مجدد یا اشغال کامل در حقیقت رو پیدا کردن از پاتکم خیلی بیشتر بود در حقیقت از نظر ذهنی و کارایی و کاری و سازماندهی کوشاترین بخش جامعه همین الله پرستا بودند که واقعا حس می‌کردند که کشور داره براشون تبدیل به یه سرزمینی بیگانه میشه و فشار روحی بهشون خیلی بالا بود این شرایط براشون تحملش خیلی سخت بود من خودم نمونه‌های زنده‌اش رو بعدن سپستر باشون صحبت کنیم چون من که 5 سالم بود انقلاب شد اصلا چی به چیه و بعد که در فرانک من بزرگ شدم از کودکی پس از دیپلم بعد آغاز دانشگاه امکان پیش اومد در تام داستان بزرگسالی همی‌هنارا رو پیشونه باشون صحبت کنه و ببینه که اصلا اونجا چی شده و مثلا من با یه 1340 نفری صحبت کردم ایرانی که گیرم میومد از اخشار گوناگون و چیزایی که میگفتن برای من خب جالب بود چون من که اون روزگار رو ناییده بودم مثلا یکی از این 130 نفر یه ایرانی بود زمان قبل از انقلاب کارگر فنی بود در ایران ناسیونال اونجوری که خودش من گفته بود و بعد از انقلاب هم کارهای گوناگون کرده بود و بعد یه چه میدونم 10 15 سالی پس از انقلاب هم کم کم مهاجرت کرده بود اومده بود فرنگ که چون ایران دوست نداشت نه مثلا این در مورد روزگار قبل از انقلاب ایشون داره توصیف نامش نامشون لازم بگم که میگفت برای شهرام جان شما اون زمان نبودیم و ندیدی که چه روزگار غیر قابل تحملی بود قبل از انقلاب و چه ظلمی بود و چه ستمی بود و چه خفقانی بود ازش میپرستم که خوبی خود بیشتر بفرمایید من که اونجا نبودم توجیح به اینا و میگفت شهرام جان این محمد رضای فلان فلان شده زنامونو همه رو سلیته و فاهشه کرده بود من میگفتم که خب بیشتر بفرمایید میگفت این زن من ملاوی کلی رکیکیات میگفت بعد این رفته بود رو من وقتی میخواستم آدمش کنم بزنمش میرفت رو من آجان میعورد باورت میشه همین آجانهایی که این محمد رضای دوباره رکیکیات رکیکیات و بابای رکیکیات رکیکیات به راه انداخته بودن مثلا این یک کارگر فنی شسترفته ایران ناسیونال بود که تو روحش اینا میگذشت حالا یکی کنار نفر بعدی میریم توی سطح بالاتر از جامعه یک مهندس برق بود که گمان کنم حتی در دانشگاه آرگامیر هم انجام داده بود چپی بود شاید یه تهمزه مثلا دینی هم داشت ولی بیشتر چپی بود تا دینی داشت تعریف میکرد که آره من نمیدونم فرمانی میشستم کجا اینا و یه همسایه من داشتم همسایه به قول خودش دگیومه جهود و این میسته که ساختمون ساخته بود جلوشی چند تا پارکنگ درست کرده بود برای که مهموناش و اینا و اینم اون نمیدونم آپارتمان میشسته چی بود اینا من یادم نیست که درست و مهندس هم بود اون موقع دستش میرسید این کارش تموم بود و ماشینش هم میومد رو پارکنگای این همسایه پارک میکرد سایه دو سه بار بهش گفت بود که این پا... پارککن که خونه مال معنی که چرا همجوریش پارک میکننی خصوصی این عمومی نیست و میگه این دو سه بار که به من گفت من برگشتم بهش گفتم فلان فلان فلان جهود رکیکیات یاد با سرم اون ممد فلان فلان فلان, فلان رکیکیات یاد حال من تعریف میکنه مثلا اون زمان سال مثلا 9 92... این همش این صحبت همش مال 90 مثلا 4 تا 99 میلادیه که با انقلاب کمتر بود و برای من خیلی خیلی تازه تر تا بود این،, این محمد فلان فلان فلان تو سک فلان جود فلان آدم کردی واسه خود آدم شدی واسه خودت فلان بیسار این مدل آدم من انقدر تو ایرونی ها دیدم که باور نکردنی بود یعنی برای من قابل تصور شد که چه فشهار این اون پنجاه سال کشیدن که اینا رو مجبور کرده بودن کرواد بزنند لباس درست بپوشند به همسایه یهودیشون یا نمیدونم ارمنیشون یا نمیدونم بهایشون تحمل کنند احترام که یامان نکنند از دست کم خفش نکنند یا زنشون دیگه اونقدر کتک نزنن فلان مثلا تو یه نمونه دیگه نسبت به اونی که اون بیچاره اولیه که میگفتش که زنامون همارا سلیته و فاحشه کرده بود یکی دیگه بود اونم مال کارگر چیز بود یکی مال شرکت نفت بود حالا نامش تو لازم نیست اون میگفتش که آره این زنه منم هم همون داستانی که بدون از این خبر داشته باش همون داستانی برام میگفت زنم فاش شده بود سالیکه شده بود فلان شده بود رو من آجام میورد از این حرفا و بعد دیگه مثلا اینکه بعد از انقلابم مثل که اولین کاری که توی بامداد 22 بهمن یا 23 بهمن کرده بودیم که سر زنشو اینقدر به شوفاش کوبیده بود میگه جان سپرده بودی در آستانه اونم همین و چون اونگه بدن شهر بانی هم نبود که به این کار کنه این بیچاره هم میگفته ما برای نخواستیم بار از فردای انقلاب حس میکردیم که تو کشور خودمونیم دوباره دوباره میتونیم نفس بکشیم این کشور جای زندگی شده و علاقه. البته یک کسی ممکنه بگه که آیا همه اینجوری بودن خب معلومه که نه ولی درصد اینجور آدم خیلی بالا بود حالا من با ایرونیای دیگه که صحبت کردم که مال قشت میانه،, میانه و شوشتر رفته تر و اینا بودن و یا با روزگار پهلوی سازگار بودن اونایی که بعدمون تبعید اینا حالا حرف های غریبی با بادم میزنن میگن شهرام جان اصن اینجوری نبود ایرانیا همشون آدمای خوب نمیدونم همش آدمای فهمیده شوشتر رفته اینجوری اونجوری این دیوونه ها اومدن کشور اینجوری شد بعد من به خودم میگفتم تو که تو تبعید اصلا اونجا نبودی اینا رو که گیر باشون صحبت کردی که اینا بخش قابل تبریش که تیمارستانی بودن این که میگه اونجا زندگی کرده میگه چرا یه دونه از اینا رو ندیده این به من نشون داد که اون مطلبی که بار پیش دمودش صحبت میکردیم که یا بارهای پیش که همه ایرونی تو خودشون زندانیان و فقط اونی رو میخوان ببینن که میخوان ببینن باعث میشده که این همیهنهای شریف قشر میانه که بعدن هم گریختن اومدن مثلا کالیفورنیا یا هر جای دیگه و کنار اینایی که من میگم زندگی میکردن و میگفتن یه دونه از اینا تو عمرشون بودن در صورتی که بدنه قوم اینجوری بوده و خود اونا که در رفتن تو اقلیت بودن این نشون میده که اصلا خب همچین قومی چه شانسی داره که اصلا مشکلات خوشو خوشحل کنه وقتی یارو همسایهش اصلا نمیتونه تشخیص بده این کیه حالا این کشوری که یک بخش قابل توجهش اینجوری بود که میخواست همسایه بهایشو رو با دستش خفه کنه و زنش بزنه به شوفاش سرشو بشکونه و از یه این با یک فشارهای باور نکردنی بزرگ درونی دنبال سوپاپ میگشت که این سوپاپا رو نشون بده حالا چون شیک نبود که آدم بیاد همین چه حرفایی بزنه زمان پیش از انقلاب که آقا من مشکلم با دولت اینه که میخوام همسایه جودم هم رو با خفه کنم یا دست همسایه بهای هرچی چون شیک نبود همچین حرفهایی رو گفتن سر از اخت... سر از مخالفت های دیگر در می با اون اینو استتار میکرد مثلا هم بعدا مجاهد خلق می شود. و به بیرون اینو به عنوان مخالفت سیاسی روش نمی که بگه که اونه اینجوری استتار می کرد. ولی حالا این کس مکنی بگه حالا این مخالفت های عجب و از سوی مجاهدین دیگران که همه با پیشرفت اون موقع مخالف بودند همش به خاطر یکی بود که اینجوری استتحار میکنه نه از این یه مسئله بزرگتر هم وجود داشت اصلا بدنی بزرگ قوم نه همه اونا که حتما میخوان سر زنشون رو بزن شوفهاش بکشن یا نمیدم همسایش رو خفه کنن حتی بدنی اصلی قوم از پیشرفتی که زمان پهلوی دوم با سرعت داشت انجام میشد شکنجه های بزرگ روحی میکشید حالا نه فقط به خاطر این گیارو همسایش یهودیه بلکه این مدل شست رفته زندگی کردن استانداردهایی رو برآورده کردن منظم بودن سر موقع سر کار رفتن سر موقع بازگشتن شکنجهشون میداد چون اینا تو این جهان اسلامی که اینا هزار سال فقط آروغ زده بودن و دزدی کرده بودن اینا نمیشناختن دیگه یعنی می نظم داشت هلاکشون میکرد شما اینو مثلا حتی توی دوباره هم استت نکته برای اینکه میخوام روشن بشه شما جامعه رو بخواهم خیلی ساده بکنم مطلب رو جامعه رو به صورت یک دوگانه ای می میدیدید که یک درصدی از اینکه داره اسلام به مرور در ایران پاک میشه در عذاب و رنج بودن و دست و پا میزدند این تا بتونن تو همون نکبت هزار ساله بمونن و دسته دیگر آمادگی داشتن که وارد اصل تازهی ای از ایرانی بشن که اسلام زدایی درش شده و داره آدم حسابی دارش پرورش پیدا میکنه جوز. و به قولش شار رو به تمندان بزرگ میره یا اینکه نه در عمده مردم ایران هر دوتا مینور رو میدیدی هر دوتا سرشت رو میبینی که با هم در جنگ و تزاد درانی خیلی پشت خوبیشش شما این سی هفت میلیون جمعیت ایران رو در سال پنج و افت و به مثلا چند میلیون بر چند میلیون بر تقسیم میکنی یا میگید تو این سی میلیون احتمالا مثلا حدود 30 میلیونشون وسط تو کشاکش این دو گرایش بودن خودمه خیلی خیلی خیلی خوش خوبی و شوربختانه که آدم نمیتونه ادعا کنه که آماری میشه دیگه در این باره به دست و پا چون دوران که گذشته رفته ولی من خودم با اون صحبتایی که کردم اگه کسی از من بپرسه که خب حالا بر اونا اونها رقمی بگو من برمیگادم میگم 25 درصد ما آدم مسلمان جانی داشتیم یعنی اونی که واقعا داشت تفلی تلف میشد به خاطر زیستن تو اون نظم و شست رفتگی اون هنگام اون طرف قطب این طرف ما یه چیزی حدوده از چل میلیون نفر آخر سر آخر آخر, آخر آخراش اون سه چهار سال پنج سال آخر یه چیزی حدوده ده درصد و یک نفر نه بیشتر ده هم شدت زیاد باشه 10 درصد آدمی داشتیم که سراسر خرسند بود با اون پیشرفت و وقتی میومت فرنگو باز میگشتم هیچ ناراحتیی نمی کرد تات فرنگ خوشش هم میومد و میگفت چه بهتر که ما یه جوری اونجا هم اینجوری کنیم یا شبیه بشه اینا با نظمش از اینم بالاتر بره و اون 25 و, و این 10 که بعد 5 اون 65 تا که میمونه اونا دومینویی ها هستن که تو میگی که خودش هم نمیدونه چی میخواد خودش تو این دومینویی ها بخش بزرگ مثلا روشند ما بودند یکی از یکی جاهلتر، یکی از یکی تر مثلا آقای مثلا شایگان داشت شایگان این آسیا در برابر قربشون رو که میخونی فقط میخندی تا حد مرگ از جهالت این مرد این از اون دومینوی‌است که اون وسط بود یا حالا از این یه دنده مثلا احمق‌تر و اسلامیتر خب آله احمد بود اون دیگه اینقدر به پایین نزدیک بود که به اون بیس پنگ نزدیک شده بود شایگان اون وسط ها بود به هیچ وجه بالا نبود وسط ها بود یه یعنی جایی بود که مثلا سین حسین نصرم هست حالا نصر شاید یه نیمپله هم دوباره از اون پایین تر بود اونایی که اون دومینوی بودن و مثلا یه خورد عقلشون مثلا بیشتر کار میکرد بخشی مثلا از جپ ملی بودن که یه های اسلامی داشتن ولی این کرواتر هم میزدن و به جهان مدرن یه جورایی هم انس گرفته بودن اونا تو اون بخش بالاتر اون 65 درصد بودن تو اون 10 درصد بالا در درجه اول کسایی بودند که خود پهلوی اول و پهلوی دوم تربیت کرده بودند. یعنی در درجه اول ارتش و خانواده وابسته به اونا شهربانی و خانواده وابسته به اونا و بخش های بهتر اداری و خانوادگی های یعنی اون بخش سالم جمعیت رو خود پهلوی اول و دوم از هیچ پدید اوورده بودند و پرورده بودند و بزرگترین فاجعه هم که در انقلاب رخ داد این بود که این ده پونزده درصدی که با این همه زحمت و دلسوزی پدید آمده شده بود تارمار شد و از کشورم بیرون رانده شد اون آرخ و آدم ها اینا اونجا موندن و اون بقیه که خوشم نمسان تو زندگی چی میخوان و بعد کشور رو به یه حالت محیبی برگردوندن به, به،, به،, به روزگار فکری پیش از پهلوی اول حالا به بیرون استتار شده که مثلا یه خورده پیشرفت کردن میگن یه کارای هم فهمیدن ولی جهالتی که بعد از انقلاب در سطح کشور همگیر شد و اون میزان حماقت و اون قیافه های عجیب و غریب دوباره تعریش گذاشته و آشفته و مثلا شما ببینید این, این, این یعنی همه اون چیزی که اون پهلوی یک و دو با خونه دل ساخته بودن همش تو انقلاب منفجر شد از این بردنش که در درجه اول ستون فقرات نگه ارتش بود که تمام آدم های شست رفته و سختگیر و تا ته دل میهندوست را مال اونجا بودن اون اول از بین بردن و بعد اون تمام اون شاخهای اجتماعیم که بهش مرتبط بود پاشید برخی از خانواده بودن مثلا نیمه ارتشی نیمه فرهنگی بودن این آدم های خیلی خیلی خوبی می آوردن یعنی اون نظم ارتش پهلوی رو داشتن اون سلامت روحی فرهنگی های زمان پهلوی داشتن بهترین رو اونا تولید می‌کردن. اینا همش تو انقلاب سیستماتیک از بین رفت چون بقیه جامعه از دست اینا داشت شکنجه و حالا نکته فقط عجیب و غریب اینه که خود اینایی که داشتن فعلا حکومت می حالا چه،, چه ارتش بودن چه اون فرهنگی بودن چه بقیه بودن خیلی از عجایب اسلام اینه که اصلا به وجود اون یکیا ها اصلا باور نداشتن من با خیلیاشون بعد از انقلاب صحبت کردم که آقا این, این روانیایی که من اونجا یافتم تو این قوم ایران که باشون صحبت کردم اینا رو چیکارشون می‌کردید پاسخ شرام چون ما که نمی‌بینیم یکی از اینا بعد من به خودم میگفتم که اینا دیگه کیان یعنی قومشون هم حتی آدم‌های خوب قومشون هم یه مشکلی دارن با واقعیت نمیتونن واقعیت اونجوری که هست ببینید ضعف بزرگ شما حالا به ضعفا نمیخوایم بگردیم چون برنامه‌های پیش شکافتیم. عبرای تیره داره جمع میشه خب اون 25 درصد مسلمان جانی که اونا که بیچاره ها واقع داره قلیان میزنه از درون منتظری که فقط این سیستم بپاشه که هر زودتر زنش رو بزنه بکشه خودک بزنه این همسایی خفه کنه دانشجو چپی رو ببره زندان زیر نواد بکشه مثل مثل لاجوردی اونا که او جا منتظره. از توی این 65 درصد میانی هم این آدمای سوپر احمق تو بخش روشن فکری مثلا مثل آل احمد و شایگان و دیگران که بزرگ بزرگه اینا پدید می اومدن و فضای رو مسموم اندر مسموم بود و داشت تر هم می شود. هر روز بدتر می شد به جنگی بهتر بشه یعنی به طرف انقلاب که می رفتی فضای فکری روشن فکری اینا ضعف بزرگ حالا دولت در این بود که اولا هیچ آنالیز درستی از وجود این،, این وضعیت در جامعه نداشت چون ایرانی ها یه خاصیتی دارن که برایشون آرزوهاشون مهمتر از واقعیته که این یه بخش از همون در خود زندانی بودن اسلامیه یعنی شما اگه منو الان وهمی داشتی میبردیم به ماشین زمان تو دربار اینا رو من برای آقای هوویدان گفتم یا برای محمد رزاشای رفانشاد میگفتم برای اگه خوشش نمیمد بعد از پنج دیگه ممکن کن اوزرین بابا رو هم بخواید از فرنگ اومده فقط میخواد بدی ما رو بگه یعنی دوست ندارن ایرونی ها مشکلات رو بشنوند و کسی که بعد میزان مشکل خودش متوجه نباشه خب یه, یه روز فقط کافیه پاش بلغز این نابود میشه دیگه مثلا شما در اروپا در دورانی که اینا داشتن خودشون رفورم میکردن 500 سال پیش درست وارون اینو میبینید یعنی یک واقعبینی خیلی خیلی خیلی خیلی عمیق رو اون موقعی که هنری هشتم درگذشت و دختر اولش که کاتولیک بود مدت کوتاهی بود بعد انگلیسی شانس اون سرطان گرفت درگزشت رفت بعد اون الیزابیتی کبیر اومد الیزابت خودش میدونست که که در اون زمان کمتر از هشت درصد هفت درصد جامعه پروتستان بودن بقیه کاتولیک بودن و این و اون رای های نابغ ای که داشت این جمله والسینگ کم و اینا اینا چولین طراحی کردند که اینا توولستان خودشون رو به بقیه جامعه تحمیل کنند تا میانه دوران حکومتیشون تقریبا 50 درصدی که پروتستان شده بودن و انگامی که داشت در میگذشت 70 درصد به بالا و بعد هم مثل کااتولسیزبی که کاملا شکست خود از بین رفت و انگلستان همون انگلستان پروتستان شد که بعد از انقلاب صنعتی روشمتد بیرون. ولی اون اوای که در اقیت بودن من گزارششون رو به بویه براورده والسینک کما که با چه واقع نگری میگفتش که ما تو اقلیتیم و اکثریت قوممون دیوانه و جانیان اینو مشکل نداشت بگه ولی توی ایران نه توی ایران مثلا شما یادته توی چیز که داشتیم میخوندیم توی مأموریت من بر وطنم محمد رزاشان نوشته بود که بله مثلا آقای مصدق که رفتارش به سامان نبود نظر ایشون به سامان نبود ولی اکثریت قوم ما هم آدم های اون یکی از اون اقلیت های نخاله بود که شدیم بود و اگه واقعا جدی نوشته باشم اون لحظه اون رو که من نسبتاً باور دارم چون محمد رضاشای یه نگاه خوشبینانه اینجوری به ایرانی ها داشت خب یه همچین آدم هایی که قشر خوب ایران اینا بودن دیگه اینا همش در معرض نابود شدنند چون یارو خطر اصلا واقعیت جامعه خوشو نمیشناسه که چه مدل ادمایی اونجا زندگی میکنن و روح اینا چی میخواد و چه میکامی؟ یعنی وقتی به روشنفکراشون که نگاه میکنی که من دو نام بردم و فیرز درازه حالا اه... اینجا در تایید سخنت بزار من یه نمونه زنده بگم از این قشتی که در زیر پوست جامعه ایران زندگی میکرد و چی خبر نداشت من هنگامی که مدرسه می رفتم در هم همکلاسی داشتیم که پدرش در جریان انقلاب یعنی نزدیک های بیستو بهمن کشته شده بود و پدرش در شهربانی بود در یکی در استان خراسان. پدرشو کشته بودن و مادرش بعد مدتی اون و برادر کچکترش رو را بود در و دیگه اونجا مدرسه می رفت. یه بار خلاصه سر سخن باز شد و از صحبت شد در مورد مرگ پدرش و گفت من مرگ پدرم بودم اونجا مثلاً 20 یا 21 بهمن بوده که به ساختمان شربانی اون شهرستان حمله میکنن و یا خود 22 بهمن مثلا خود 22 بهمن بوده و میرن و از طبقه دوم این پدر رو که یک درجه داری استوار شربانی بوده پرتاب میکنن به کف حیات شربانی و یه چیزایی غارت میکنن سری آتش میزنن اینا بعد پدر ایشون مثل که پاش یا زانوش اینا میشکنه و که افتاده بوده پاشو میبندن به یک واند نیسان با سیم بوکسل و واند نیسان را میفته و میره و میگفت که من کوچولو بودم چون خونمون نزدیک شهرانی بود و ماده بودم دنبال بابا مثلا اون موقع فرض کن ده سال نه ساله بوده و میگفت دنبال ماشین این دویدم که برای بابام کاری بکنم که ماشین رفت و من افتادم زمین میگو بعد چند اقید دیدم همون واندن برگشت برگش اومد دوباره یه دور دور بلاک زده بود اومده بود دم شعربانی و میگو من دویدم بالا سر پدرم و یه حوض 20 نفرم اومدن دویدم پدرم زنده است باورم نمیشد و بعد میگفت که هرکی آمده بود اون اده اون 20 نفر یه لگدی مشتی چیزی به پدر من میزدن یا با میله میزدنش میگو من گلیه کردم رفتم اون جلو طوری که خودم رو حائل کنم میان پدرم و کسایی که پدرمو میزدند و میگو یه مرد مسنی اومد و حمر کنار زد و یه دفعه من حس کردم یه فرشته نجات اومده و گفت که وقتی حمر کنار زد شعباش رو پایین کشید و رو پدر من ادرار کرد و بعد یکی دیگه چلیک آورد ریخت و پدر من هنوز زنده بود به من نگاه میکرد. و پدرم آتیش زدند بعد من در مورد پدرش از دیگران پرسیدم و هر کسی پدرش پدرشو شنید در شهربانی می گفتم معمول بسیار وظیفه شناس درست کار و بسیار آدم نیرومندی بوده بعد این سخن پیش اومد من من بهش گفتم چند روز بعد از اون اتفاق شما اون شهرستان رو ترک کردید گفت که سه چهار روز بعد ما اون شهرستان رو ترک کردیم گفتم خب چه حسی داری الان حس انتقام داری حس شکر داری چه حسی داری اون موقع از خوب چند سالی گذشته بود از اون جریان گفتشاید تو اون چند روزی که تو اون شهر بودیم تا خونهمون رو خونه مستجر بودن تخیه کنیم مساله جمع کنیم با مادرم بیایم اینجا پیشه فامیلامون گفت همش داشتم فکر میکردم کردم همین آدمایی که تو از ازکن ما رد میشن همین مغازه داری که اینجا مغازه داره همین یورو که اینجا الان تاکسیش پیچید رفت همه آدمای معمولی، از دلشون اون بیست نفر اومدن بیرون که با پدر من اون کار کردن یه میگم من فکر نمی کردم تو شهری که من و اینا داریم با هم نف نفس میکشیم و تو پیاده را میریم یه همچین اهریمنایی هایی باشد من فکر نمی کردم از این که من جایی زندگی میکنم که یه همچین اهریمنهایی وجود دارن میگفت همیشه تو ناباوری مونده بودم بنابراین در تایید سخن چرمجان که در جامعه نیروهای بسیار بسیار خطرناک و پستی وجود دارند ولی چون ظاهرشون مثل بقیه هستنم حس نداره که چقدر میتونن اینا تبعکار و ویرانگر باشن اینم نمونه زنده بود از دوستی که خودش این خاطره رو برام درصد داریم تو درصدی مثلا تو جامعه شمال اروپا مثلا قرن 17 یا 18 اینا مثلا بود که اینا رد می کردن ولی مثلا شاید 5 درصد جامعه بود اون آدمای واقعا جانی و احمق بلد تو کشورهای اسلامی ایشود 25 درصد 30 درصد 40 درصد یعنی از هر سه نفر یک تن این جوریه مثلا مثل آلمان قرن مثلا آلمان ایشدا مثلا, مثلا از هر 20 نفر یک تن اون رو بقیه راحت کنترل میکنن مهار میکنن حالا در برآورد این چیزی که اون زمان چی شده هم خلا بعد از انقلاب حالا ما از انقلاب نرسیدیم، ما در سازی فقط آمده‌سازی می‌کنیم مثلا دوباره داستان خودشون میگه، مثلا از چپیاس بپرسی می‌گه نه بس که اون زمان مثلا جدای طبقاتی بود که خوش خنده‌دارشون دولت قبلی کارش وقت همین کارهای سوسیال و اجتماعی و بود که سطح درآمد فقرا رو می‌باره بالا آمان بگذاریم. میگن بس که جدای طبقاتی بود از پملی دوستان بپرسی اونها میگن که این ایرانیا بسک آزادیشون کاستش بسبی سر موردداد می چون همشون دموکرات و بودن حس چیز میگن ناارت میگردد و اوننا یه که پیت بنزین رو ریخته بودن رو در جدا وجوری شکنج کوشش کرده بودن به خاطر این کم آزادی بود یعنی فریدdom fighter بودن که اینجوریشون میدادد فقط خاست داشت حالا حالا اینو باز چی یهوااس خنیدن فقط نیست نشون میده که اون همیهنهای جبه ملی و چپ و اینام اونام هیچ شناختی از داستان ندارن یعنی همونطور که مال مثلا دولت قبلی اگه با محمد شاه صحبت میکردی با آقای هویدا صحبت میکردی با آموزگار با هر که دلت میخواد حتی با یه آدم خورده مثلا انتقاد گراتر مثلا مثل دارش و همایون با هر کدوم صحبت میکردی اونا گفت نه نه نه عیز من جامعه های مردم بسیار بسیار روبه پیشرفت و متنی و اینا هستن همین امروز فرداست که ما ژاپن به شما از این حرفها همونطور که با اوناگه حرف میزدی این برآورد عجب و غریب رو برات می و و آخرم به مرگ و نابودی بیشترشون اونجا شد چتی تو شناخت نداشته باشی بلا سر میاد دیگه اونور داستان هم می بینید جپ یعنی میگه که اینا که دارن کبریت می آدم میکشن نه آزادی بودن یه خود آزادیشون پایماش آزادی که بعد یک کسی حالا ممکنه بیاد به سنجی این خشونت رو که در انقلاب بود مثلا با انقلاب فرانسه بگه مثلا اونام که قوم متمدن تری بودن ولی چنين کردن چران کردن که فرقای بزرگی از این سنجش بین حالت درست نیست اولا انقلاب فرانسه بنیاد اصلیش تنگ دستی بود در اون سالها که به خاطر کمک بود که دولت فرانسه به امریکایا کرده بود که بتونه علیه انگلیسیا استقلال به اصطلاح داستان اعتراض خود بیننده بهتر میدونن دولت فرانسه بسیار مغلوب شده بود، چند تا مستشارم آورده بود، کار نکرده بود. اون فقر و تنگ دستی همراه با پرویلیج های اشراف خشم باور نکردنی در مردم پیدا بود. میون داره در یک کشوری که دو رقمی هیروش کرده سال قبلش. مال این یه چیز دیگه است. مال اینکه اینکه این, که این که هر شب می‌خوابیدن، صبح پا می‌شدن، شب می‌خوابیدن، صبح پا می‌شدن، سطح زندگی همینجور تصاعدی داره میره بالا. بله، کشوری که توش تغذیه رایگان در بله. کشور داده میشد، و هزینه زندگی بسیار بود قابل مقایسه با فرانسه ای نیست که در آستانه انقلاب واقعا بسیار مشکلی نداشتن نان داشتن و درست در فشار بودن باید. آره یه مطلبی که بود ما کنار همین جنون و اسلامی و اینا که در جامعه ایران بود که میگم حتی روشن فکرهاشم آدم تمام زبون نفهمی بودن مثلا کسایی که میشون نام برد ولی یک مسئله واقعیت هم اینه که خب شما وقتی در یک دوران ترانزیشن یا ترارفت هستی و میلیون ها تن پس از اصلاحات ارزی ریختن تو شهرهای بزرگ و هاشیه ها رو درست کردن پر از میلیون ها نفر خب فعلا اون هاشیه نشینها سطح زندگیشون از اونایی که شهر های کلاسیک هستن خیلی پایین اونا نگاه میکنن این خواب زمین هم که به همدلله همه به خودی خود عقده ای و اینا خشمگین هستن میگن اون یکی فارغ درآمدن ببینه که دیگه جری میشه و اینها یعنی تو میلیون ها آدم مسلمان جری هم داری توی اونها ها که این فرق ثروت داره اینا بعد یه کسی ممکنه بگه خب اینا مثلا تو اروپا نبوده همین چیز تو فقط تو سر اونا می زنی آره بوده تو اروپا ولی هیچ وقت نبوده من نمونه برات یه خانومی بود من نامش رو فراموش کردم چند سال پیش رفته بود با شهبانو صحبت کرده بود تو اسکانناوی خانم عکاس یا خبرنگار ایرانی این خاطراتش رو میگفت نامش رو فراموش کردم سر اون مصاحبه اونا با شهبانو نامش یاد شد میگفت بله ما تو ایران نشسته بودیم خانواده‌مون تنگ دست بود مثل اینکه مادر اینا رو اگه اشتباه بدون پدر بزرگ کرده بودم چی بودیم احساسی بود نش تلویزیون داشتیم نگاه می کردیم یا تلویزیون همسایه بود کجا بود؟ حتما خوش نمی نداشتن و می که دیدیم پیش شعبانو اونجا نشسته با شهر و شاپورا و داره اینارو مثلا چپ راست میکنه جایی تلویزیون ترخش میکنه و اینا که شعبانو دوستش که این مدل زن مدرن رو نمایندگی کنه که اینجوری مثلا با مادر بود تو تلویزیون و این خانمم نگاه می کرد و خب احساس شما چی بود؟ میفت من میخواستم خودم بکشمش میخواستم. چیزش کنم نابودش کنم نیستش کنم چرا چون من میریدم که وضعیشون فعلا بهتر وضع ما یه خرد خرابتره من به عمرم یه همچین چیزی تو تمام تاریخ اروپا تال یه بار که یک چون شبانو که اونجا یه زندگی تجملی رو که نشون نمیداد که یه خانم قشر میانه رو نمایندگی میکرد که زندگیش فقط خوب اونجا دا بچه هاش بزرگ میکنه. کنه اینجوری که مثلا نشون میکنن از این کاخ نمیدم مثلا تیق نشان رفتیم توییکی کاخ بوددم آینه مثلا نشان ها مثلا مثل مثل اینتظار ها مثلا داره زندگی عقدده ای بین نشون میده تازه بدارسته خانمی بود که مانا تو تلویزیون نام همیشه زن قشر میانه رو نمای دیگه می کرد تو لباس و رفتار رو همه چی با بچهای خودش خب میشی کسی میگه که این اونو می بینه واسه چی میخواد خفش کنه؟ خب اگه اینطور باشه که پس من این خانم چون فقط خودشون فقیر بودن هر آدم قشر میاننه که تو خیابون و میدیده خفه کنه درست اینا حالاتی که فقط تو مسلمون وجود داره <تصفح> تو مال اروپا اینطور نبود من میشناسم روزگار فقرشون را <تصفح> چه روزگار فعودالیسمشون رو؟ مال قرون وسطا مثلا تا قرن چه روزگار فقر دوران صنعتی و آقا صنعتیشون رو در قرن 19 هم همون روزگاری بود که مارکس و انگلز دیده بودن دلشون می‌سوخت می‌خواستن این تئوری‌ها رو درست کنن برای کارگرا و اینا مم. همون موقع هم کارگراشون که از گرسنگی گایقاد می‌مردن یا بچهشون گرسنه بود و چیزی نمی‌پوشیدن آدم‌های باوقاری بودن شاهژو ن به تو خیابون رد می شد با همون فقرش و اون لباس مندررسش میرففت دستی تکو میداد نه چون میدونست که اون شاه پروسی یا شاه آلمانی هم به فکر این داره نهایت کوشو میکنه که این زندگیش بهتر بشده شاهش هم اینجوری بودن البته ولی بیچاره ما مدر شام که اینجوری بود <تصفح> بنابراین وقتی میگه من این خانم رو می بینم شاهمون هم که همش صبح شب دوندگی میکنه که سطح درآمده کارگرانه بره بالا <تصفح> خانمش هم که یه زندگی قشر میان رو داره نمایندگی میکنه که تلویزیون این ببخشید احساسه از کجا اومده که من خواستم با تو دستم خفش کنم همچین چیزی من تو تمام تاریخ اروپا همین احساسای من تا حالا نشنیدم اینا فقط تو ذهن فقط مسلمانونا میاد بیرون من یعنی من شده بودم جان یکی از همین آقایون تعریف میکرد که اون موقع مثلا فرض کنم 22 23 ساله بوده گرایش مذهبی خیلی شدیدی هم داشت اون موقع الان دیگه نداره میگفت که موقعی که شاهیار اومد با ماشین خودش را در حال راهندگی بود جمعیت دیدن شاه اومده اومدن جلو و شروع کردن دسته کندم و ابراز احساسات همینجوری خودجوش چون الام آمد قبلی که نشده بود من کم کله کشیدم نیاکیدم دیدم که شاه هست و خودشم پشت فرمونه و میگفت که خیلی هرس خوردم از دست این اون میگفت از این جماعت ابله احمق بیشور که رفتن واسه شاه دارن ابراز احساسات میکنن گفتم خب خشمت از چی بود گفت که یه چیز خیلی ساده از خودم پرسیدم و اون خط مشه زندگی من شد گفتم چی بود گفتم چرا من الان اونجا نیستم چرا من شاه نیستم این چرا باید شاه باشه بله یعنی چرا این حق از من گرفته شده پس این یه تبعیض اجتماعیه یعنی تبعیض اجتماعی از نظر این هم ما این بوده که حالا چرا من شاه نباشم چرا اون شاه باشه؟ بله. من اول خندیدم فکر کردم که برای شوخی گفته بدیم نه اصلا حالت چشاش نشون میده اون آن تصمیم گرفته که هر امکانی داره به کار بگیده که بتواند به طبانت به اصطلاح یه روزی اون شاه رو سرنگون کنه به همدلال خوشتاب این این رشک دائم این حسادت دائم این جنون دائم این خشم دائم این سرمایه و جانمایی زندگی مسلمان است. یعنی یارو وقت این فکر به سرش نمیزنه که ما همه داریم مثلا یه وظیفه رو تو جامعه انجام میدیم مثلا یه شاه مشروطه یا غیر مشروطم یا هرچی مهم تعریفش اون وظیفهشو که داره انجام میده این فقط به اون بخش هال هول فکر میکنه که اگه من الان شاه بودم الان من تو پرشه نشسته ود هتختگاز داشتم میرفتم یه بیلاخیم به همه نشون میدادم و چرا داره اون موقعیت داره من دره چون همش به مصرف فکر میکنن و به حماقت فکر میکنن و نه به وظائف گمان میکنن که یکی که فعلا وضعشون از اینا بهتره اون دیگه خیلی داره میتازونه. <تصفيق> نه که اصلا شاید مثلا اون یارو این رو که میبینیم میلیونره و اون, اون چند تا خیابون اون یه باغ بزرگی داره این یه عالم هوش داشته یه فکر به کار برده یه سرمایه ریسک کرده تا تونسته این میلیون رو بسازه. <تصفيق> این در فقط می‌خادن اون رو خفه کنه پوله رو بده همون طور که مسلمانای مدینه این کار میکردن یعنی الگواشون فقط همیناست حالا ما خیلی پراکنده گفتیم من عرض من بود که اونایی که مسلمانای اساسی و اینا بودن 25 درصد که مثل چی بگم مثل گورگهای درنده فقط منتظر بودن که یه روزی حفاظت شهربانی یا ژاندارمری یا ساواک اینا کمتر بشه که بریزند و بدرن همه چی رو مم. که بخشی تو حاشیه ها می تو شعرهای مذهبی می خیلی از بازاریا خانواداشون اینجوری بوده حالا همه نه ولی اونجا تراکم اینجوری بود یه 65 درصد هم اون وسط آدم گیج و ویج داشتیم که خوش نمیسوز زندگی چی میخواد که روشن فکر نمیشود تام نامای میشد که نام بردیم و فهرست دراستر که مثلا دیگه مثلا سوپر جاهلشون مثلا دیگه شریعتیه که دیگه نیاز به دوا دکتر و تیمارستان داشتند <تصفيق> من معمولی میشه نام بردم چون تو اونا میزان حماقت و جنون رو بهتر میشه دید تو شایگان و توی آل احمد بهتر میشه دید ما فرصت نداریم برنامه بود اگر آثارشون رو میوردم میخوندم تکای ازشون و بهترین برنامه کمدی میشد از دیده ی آدم آلمانی که دارین رو میخونه باباک اینقدر میخندیدیم دوتای جان میسپردیم چون تکای تکایش مرد میخوندم که چی میگذشت تو مغز اینا مثلا رمان های آل احمدی که بخونی واقعا همش کمدیه این یه رمان در من نوجوانی خاله بودم مدیر مدرسه میخوان نتالا حالا یکی از همه رماناش روان شد ادبی یکی دیگه روان شد دیگه مردم دارات میشه چون واقعا نبود آل احمد رمان لعنت الله علیها یکی لعنت الله بود مدیر مدرسه تمام جنونش رو لو میده این توی طبق داستان یه مدیریه که از یه، به یه بخش دیگری فرستاده میشه که اونجا تو شهرستان مدیریت کنه برای یک مدرسه همیست که دبیرستان بود یا چه بود و بعد اونجا تمام مدت این مدیره کراهت داره از اینکه با ادارات بالای خودش تماس بگیره یا با آدمای خیر منطقه تماس بگیره که مثلا کشف جور کنه واسه بچهای فقیر یا اینا اینا رو خیلی قشنگ آل احمد توصیف اون دقیق روح خودش رو اونجا توصیف میکنه درسته که میگه منی که درس خوندم من برم با این احمقای فلان فلان بشینم و واسه که داره انتقاد میکنه ها خودش داره آیدنتिफाई میکنه با اون یعنی همون روح بیمار روشنفکری ایرانی رو اونجا بینی. کامل که رو چار اصلا به به انجام وظیفه این خاورزمینی ها فکر نمیکنن فقط من نمیدونم به مصرف و پز دادن و عقده و اصن یه گوله این اینا فقط از نافذیلت ها باور زمینیم سلمان م... م... م... <تصفح> این مدیر مدرسه ها کی به خودی به جنون این مغزی روشن فکر ها رو اینا پیم حالا بقیه آثارش هم از اون بعد بالا... اه... زمان به پایان رسید چرم جان بله اه... رشته سر دراز داره توی برنامه آینده برنامه 28م می‌ریم سراغ اون چیزی که باز ما رو برد به سوی اون سقوط 57 کنکرت حالا انفجار رو باید ببینیم تا الان کارمون فقط شناسی بود پایین صفحه آدرس نشانی ایمیل نوشته شده info اگر دوستانی همینانی می‌خواهند که کتاب‌هایی رو که منتشر شده تعییب بکنن کتاب نشیبی دراز از پیش فراز که دلایل سقوط ایرانشهر در برابر حمله مسلمانان بوده پیش درآمدی اندیشه سیاسی ایران شهری که منش و روش کشورداری در ایران پیش از اسلام در حقیقت اون چیزی که عنوان اندیشه سیاسی دوران هرخامنشی تا پایان ساسانیان میشه ازش یاد کنیم و کتاب زمان زرتشت که اخیراً بیرون اومده و همچنین کتاب گویای اندیشه ایران شهری رو اگر میخوان دریافت کنن بنویسن به این ایمیلی که در این پایین هست و نشانیم بدن تا بگیم که چگونه میتونیم براشون اینو بفرستیم و این تهیه تاهیه کنن کتاب‌ها رو شهرام گرامی این پس دیدار ما میره برای برنامه آینده تا این مابحثی که داره داغ میشه رو حتما پی بگیریم والا بخش شری نشون نمیاد بخشش شری